Тернополянин Євген Шамрай – військовий за спеціальністю. Розповідає, до повномасштабного вторгнення був підприємцем. Організовував роботу фітнес-центру. У перший день повномасштабної війни вирішив захищати Україну. «Зранку я проснувся, прочитав в новинах, що почалися ракетні обстріли України зі сторони Росії. І в 8 годині я був вже у тобто 24-го числа. Мене відправили додому. І десь в районі п'ятої години дзвонили, і вже з п'ятої години 24-го числа я був у військоматі. Тобто перших три дні я здійснював охорону. Євгена призначили командиром роти контрдиверсійної боротьби. Каже, після формування підрозділу приступили до бойового злагодження. Боротьба з диверсійними групами противника. Знаходячись у Тернополі, ми здійснювали контрдиверсійні заходи. Тобто Виїжджали в різноманітні локації, здійснювали розвідування пошукових дій по виявленню незаконних формувань. Під час знаходження в зоні бойових дій ми також здійснювали зачистки населених пунктів, перевіряли на наявність там... Противника і використовували роту як звичайну стрілецьку роту. принципі, тримали оборону, займали позиції. З серпня підрозділи Євгена виконував бойові завдання на сході України. Чоловік розповідає, яким був перший бойовий вихід. Ми заходили на позицію і нас виявили, наш захід, і по нам почався артилерійський вогонь. От, ну, в принципі, таких хвилювань сильних не було. Як, як командир підрозділу я переживав за те, щоб особовий склад, мій, мої підлеглі, не постраждали. В принципі, я докладав зусиль для того, щоб всі були в укриттях і всі були захищені. Найважче на війні – втрачати побратимів, каже Євген. Ми воюємо за свою землю, за свою сім'ю, за свою батьківщину. То, що вони там накачані якоюсь пропагандою, ну це, в принципі, я думаю, що вони більше за страх воюють. І в них принцип в армії перше, на перший план виходить виконання бойового завдання. У нас перше це збереження людського життя. У жовтні Євген отримав поранення, натрапив на протипіхотну міну. Розповідає, до польового госпіталя його доправили товариші. Після поранення буквально через годину я вже знаходився в польовому госпіталі, де мені надавалася медична допомога. До медичної допомоги я надавав сам собі, потім мої товариші, які мене вже евакуйовували безпосередньо з поля бою. Чоловік третій місяць проходить реабілітацію. Каже, планує повертатися на службу і продовжити боротьбу за перемогу. «Я ще мушу повоювати, тому що ми не доробили, ну, треба довести цю справу до кінця. Я як батько трьох дітей не хочу взагалі, щоб мої діти цієї теми торкалися, не хочу їм лишати цю проблему. У мене діти неповнолітні, я в принципі можу і не воювати, але це мій свідомий вибір. Ну, як то кажуть, хто, якщо не ми? Ворог прийшов до нас, до мене додому, що нам їхати на заробітки? Ховатись? Чи, ну, я не знаю, що робити. Це, ну, ми мусимо відстояти. це. Я вважаю, що зараз формується якраз і суспільство наше, і держава Україна формується. За виконання бойових завдань Євген отримав шість нагород, а також військове звання капітана. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, Новини, Тернопіль.